«Привіт, Україна!» До тебе звертаються учні Калинівського закладу загальної середньої освіти що на Миколаївщині. Андрій, учень 9-го класу, прийшов взяти участь у спортивному челенджі, аби підтримати тих, хто сьогодні захищає Україну від загарбників. Нині навчання відбувається дистанційно. Не прямо щоб спортивний такий, просто можу там футбол погуляти, баскетбол погуляти. Ну, так, оце живу звичайне життя там. Нічим, нічим таким не займаюся. Лучше, щоб до школи ходив, чим це зараз відбувається. Щоб війна закінчилася. Оце найбільше мрія, мабуть. У заході взяли участь 20 охочих учнів школи. Серед них – учениця восьмого класу Анна. Дівчина переконана – всі школярі сьогодні мріють про те, щоб повернутися до звичайного життя без війни. Це важливо і ми сходимо щось, дізнаємося і підтримуємо інших людей повернутися до звичайного життя, щоб закінчилася війна. Нам разом було веселіше, було простіше, ніж на дистанційному навчанні. Всеукраїнський челендж до перемоги започаткований комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки. Його мета – підтримати захисників та захисниць України. Під запис на відео учасники виконують фізичні вправи. Наші діти взяли участь у цьому челенджі, виконували прави, цим самим підтримували захисників України, Збройні сили нашої держави, яким зараз дуже важко на передовій. Ми сподіваємося, що цим самим ми додамо їм сили, впевненості у перемогу. Запис відео для участі у челенджі – це і привід зібрати дітей разом, що відбувається нині нечасто. «Така акція допомагає їм відтворити дух класу, дух колективу, зустрітися разом, поспілкуватися, тому що такий тяжкий час вони мало спілкуються один з одним, більше через екран комп'ютера, телефона, і тому спілкування живе дуже важливе для дітей». Челендж тут прийняли від учнів з Первомайського району, а передали естафету Новоолександрівському закладу освіти. Відео із хештегом «Челендж до перемоги» розмістили у соціальних мережах. «Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Разом до перемоги!» Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.